Пане Володимире, були плани в Російської Федерації і Путіна про те, щоб до кінця жовтня вийти на кордони Донецької області і повністю її захопити. Лишається в нього, здається, 9 днів. Як там успіхи в наших псевдобратів-москалів? Я навіть не знаю, як відповідати на це запитання, адже планів у бункерного було? дуже багато і Київ за три дні і Україну за тиждень і потім е, якісь і Донецьку область до Дня Перемоги е, так званого російського Дня Перемоги і багато-багато інших таких планів було у нього але е, на щастя для України не судилися збутися цим планом навпаки вони тікають масово здаються Полон вкидають свою техніку і несуть величезні втрати. І так само з черговою, знаєте, такою датою, я навіть не розумію, вже ніхто не вірить, навіть їхні, їхні генерали, їхні бійці, ці плани, їх просто заставляють, кидають, толкають, відправляють на, на смерть, на неприступні українські рубежі під якісь там задачі до якоїсь дати що відсяти війна ніколи не може бути знаєте такою закидувати шапки щоб щось там знаєте коли будь-яке чудо це добре добре сплановане чудо і в першу чергу треба підходити з, з холодним розумом з холодним розрахунком до будь-якої операції і в принципі українська армія до цього під, так і підходить ми, ми, ми знаємо про успіхи української армії і я сподіваюся це не останні успіхи але знову ж таки якщо вони так закидують шапки і хочуть до якоїсь дати взяти, взяти те чи інше місто яке у них не вийде взяти але на це витрачають не пару ресурсів, то хай витрачають, хай гинуть, хай добрують нашу українську землю. І як тільки вони видихнуться, будемо, будемо дивитися, що буде далі. Так, пане Володимире, от ви згадали бункерного, а він тим часом з бункера свого виліз на білий світ. Більше того взяв авто, то автомат? Я не Снайперську гвинтівку в руки, ліг на пузо. І показував, ну, як завжди він там показує, як треба жити, що треба робити, як з голими руками на ведмедя йти. Словом, показував, як стріляти. Я, а ми вам зараз покажемо це відео. О, о. Стріляє аж гайгуде. Потужно так. Е, от, а потім ще й... Ну, — скільки... Слухай, що він такий, такий лисий став, <рес> так? — Там ще заверху. класно, а покажіть далі, бо він там стає і такий весь такий мачо, такий підходить до тих військових, їх там довкола багато, ну-ну, о-о, бачите, обтріпується. Щось йому не килимок е, під нього. Словом, ну от бачите, вийшов з бункера, це перше. Друге, кудись прийшов на полігон, е, купа людей довкола нього, озброєних, не боїться їх. Це нагадує смішну показуху, як генералу в Лампасах, а він навіть бачите навіть на військовій формі, навіть е, ті шматі не хотів на себе одягнути, тому що вони явно незручні, явно... Е, він має, ну, ми, ми прекрасно розуміємо, що російські мобілізовані, їм навіть не видали нормальну форму, я вже не кажу про зимову форму, а попереду зима, дуже важка зима е, на полі бою буде. І е, ну, це нагадує ту, знаєте, велику клоунаду. Коли високі генерали там, з часів Радянського Союзу виїжджали на якісь полігони, і щось схоже, знаєте, як виїхати на полювання. Можливо, така сама аналогія виходить і е, з цієї картини, картинки, які вони влашли. ну Я, як мінімум, вона не можна, якоюсь реальну підготовку, якимось реальним навчанням. Я, звичайно, ну, не супер з одягу, але зверну увагу, що він був, здається, не сильно в підозрюю, що це був знову якийсь небудь Louis Вітон за кілька мільйонів рублів. Так що, ну, я думаю, що Але навіть той він вище часу, я, я підозрюю, що ті речі в нього коштують коштують купа грошей, як та куртка, в якій він там виступав, коли концерт величезний організували. Луї е, е, який... Вітон, ти його там та, та, та, та. але воно все одно виглядає і, да, якийсь та, такий, ніби та. він якусь фуфайку Натягнув на себе, бо таке як совєтських часів. Я не думаю, що там дивляться, як в совєтські часи вдягали всяких цих е, е, лідерів е, і так, так шиють спеціально для Путіна. Але чого воно так в нього виглядає? Хто його знає? От, пане Володимире, як думаєте, е, він вийшов на полігон кудись на передову, щоб підбадьорити своїх новомобілізованих е, бійців? Приїде Путін? Сумніваюся, навіть сумніваюся, що це десь було там, в зоні досяжності будь-яких засобів ракетного удару, тобто він грубо засекречено, і так, там, напевно, підпустили тільки виключно своїх перевдягнених його тілоохоронців, тому що ми прекрасно знаємо, що е спілкуватися і показувати себе публіки, публіці насправді він дуже сильно боїться і знову ж таки ви правильно підкреслили щодо його одягу і щодо цієї показухи напевно лідер північної Кореї сміється з нього ми знаємо як там ці диктатори інших режимів виріштовують подібні показухи навіть з цієї показухи весь світ сміється але спеціально пана його витягнули з бункера, бо видно, почали всі в Росії щось хвилюватися. Де він там є? Вирішили його так показати. Дивіться, нічого не боїться, сам стріляє. Сам би пішов вою... сам би пішов воювати, але в нього така велика місія. Вчора ми, вчора ми обговорювали це відео, які брянські мами з Брянська, які ж так характерно гекають, видно, ну, тобто, теж колись все одно була якась славянська територія, і там одна з тих мамів так емоційно каже, що мій синочок, он же служить хотіла, його взяли і в галімою місорубку туди бросили. От я от про цю галімою місорубку е, е, що зараз з тими мобіками? Чи ви вже відчуваєте все одно цей тиск того м'яса, умовно кажучи? Ну, більше 200 тисяч вже все-таки відмобілізовано, за даними Ганни Маляр. Чи все-таки створюють вони додатковий тиск на Донецькому напрямку? Вони намагаються поповнити, насправді, ну, поповнити ті резерви так само, як вони поповнювали одноразовими на початку червня, в кінці травня, там, в кінці червня призивали з так званих ЛДНР з Ростовської області, максимально гідували тих, хто в тюрмах, там, злочинців і так далі вступати. І відправляли їх гально набивство на м'ясо. Насправді найбільше тиск зараз на війні. Війна все більше і більше стає війною. Війної технології це є артилерія, це є танки, це далекобійні, які засоби ураження ці е, ракетні системи заповнення і ми бачимо навіть те як він зараз тероризує всю Україну як терорист як е, просто ну людина яка не вміє воювати замість того щоб чесно виходити на поле бою вони рівняють землею мирні українські міста на Донбасі і е, тероризують вирішаючу роль цих новомобілізованих не доводиться. Але знову ж таки, недооцінювати не можна, по-перше, а по-друге, я хотів би все ж таки звернути вашу увагу, що ніяким чином не можна до цих мобілізованих ставитися як там, поблажливо, чи якось інакше. Тому що вони такі самі злочинці, вони такі самі негідники, які добровільно беруть руки, руки зброї. Повірте, якщо людина з мозгами, якщо людина знає, що, що відбувається, то вона знайде мільйон способів вона краще е сяде у в'язницю, як політв'язи, е після закінчення війни, через пів року, через три місяці, чи коли там буде перемога України, вийде з тої в'язниці, коли Росія розпадеться, але не буде приймати участь, не стане вбивцею, не, не стане співучасником цього режиму. Тому ніяко е не має бути поблажного ставлення до цих мобіків, вони такі самі вороги, як і контрактники, як і які як і Вагнерівці. Ну, власне, та в зверненні цих е, мамів е, звучить про те, що ми е, не проти, щоб наші діти захищали. Правда, чомусь вони говорять тільки про Брянську область. Таке враження, що Росія обмежується кордонами Брянської області. От. тобто, Дорогий Владимир Владімірович, помогіть нам в спасті наших дітей, вони не проти служити, не проти воювати, захищати Брянську область. Або навіть ту жіночку, якій сповістили в автобусі про те, що її син десь загинув тут в Україні жіночку з яка, яка почала прочитати, ридати на весь автобус і кричати, що вона ненавидить Україну. І вона не, не кричала, що вона ненавидить Путіна. Ні, на її причину наслідкові зв'язки порушені. Тому, тому так. Ну, але цю думку ми, можливо, це розуміємо, можливо, це розуміють та частина Європи, яка добре знає, що таке руський мір, але... Е, в решті частини, частини Європи, решті світу важче пояснити, е, повірте, що, я... що таке росіяни і що таке Росія? Е, повірте, навіть якщо вони так приймають, вони прекрасно розуміють, куди, як і що вони роблять. І що їхні діти такі самі злочинці і, мають, і якщо вони прийшли на територію іншої держави, вторглися, вчиняють злочини, то вони будуть отримувати справедливу кару. І зараз сидіти у розбитого корита, як вони кажуть, там, чи причитати, це вони самі винні в тому, що вони робили. І вони не треба винити, вони мають тільки самих себе винити, що відпустили своїх дітей е, вчиняти злочини і ставати співучасниками цього, е, повторюсь, бункерного діда.